القوه الثانيه التي يحتاجها لغدي والسائر الى الله تعالى هي القوه العمليه شنو هي القوه العمليه القوه العمليه هي العمل بهذاك العلم اللي تعلمتي هي العمل العمل بهذاك العلم بمعنى انك تتولي اللي تعلمتها كتعمل بها كيف كانوا السلف صالح رضوان الله عليهم كيف كانوا صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم بل كيف كان النبي صلى الله عليه واله وسلم تيشي يقول عن عبد الرحمن ابن أبي مليكة شي يقول. يقول أدركنا الذين كانوا يقرؤون القرآن يقول أحدهم يعني تقصد صحبة يقول أحدهم كان أحدنا لا يتجاوز العشر آيات أي من القرآن حتى يحفظهن هالول أول العلم وأول إتقان العلم حفظه عندكم تيكتبوا لكم بأن الحفظر ماشي علم راه كذب عليك اللي قال لك العلم آه شي علم على وجه الارض ما فيهش الحفاظه بدءا من الرياضيات بدءا من الفيزياء كتعرفوا لي سيستيم وتعرفوا ذاك العجب وتعرفوا دوك القواعد وكتعرفوا يعني ديك الضوابط اللي كاينه في العلوم كلها كتعرفوا في كليه الطب شحال تيقراوا تاع السميه تاع تسميه الادويه سواء الاسم العلمي ولا الاسم التجاري اقس على ذلك في لانفورماتيك في في اي حاجه لابد من حفظ بعض الامور. اول اثقال العلم حفظه. اسمع اش يقول هذا الصعابي؟ اش يقول التابعي؟ قال: ادركنا الذين كانوا يقرؤون القران يقول احدهم: كان احدنا لا يتجاوز العشر ايات حتى يحفظهن هل فهم ويعلم معانيهن والعمل بهن فكنا قد اوتينا الايمان قبل القران. لهذا يعني عمر رضي الله عنه قاعد عشر سنين وفي رواية عشر سنين فاش سورة البقرة مع أنه يحفظها في ليلة واحدة وكان حافظا رضي الله عنه وأرضاه تيحفظ الملايين تاع الشعر لذلكاش القوة العلمية داكشي لي في العلم بيتي تطبقو هاتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل وراه هي كان ما كاينش توازن هذاك العلم اللي قريتيه خصو هو اللي قلت لك هذيك القوه ديال العلم كتولد ذيك القوه العمليه اللي هي كتولي مبادر بل مسارع بل سباق لكل خير وسباق للاعمال الصالحه ومن كتوصل دني كت... من كترقى درتي هذه ودرتي هذه ودرتي هذه كترقى لواحد الدرجه لواحد المنزله تستعد للمنزله اللي بعدها هذي القوه العلميه العمليه عفوا كتجعلك مستعد لكل مرحله وإي مرحلة وصلتها كتستعد للمرحلة التي بعدها وأنت ترقى في مدارج العبودية لله لله تعالى.